Hura hura byla skala, mi voda vžala. ho to užala najhodnejšie, Lápi čarým lesem. Keď to najhodnejšie, Ďakujem Švetla, Ej hoj, tak na mnie patrla, jak ďavnica z pekla Ej hoj, tak na mnie patrla, jak ďavnica z pekla A ja jej povedal, po je liš Ej hoj, ona kšeme pýta, da ja nič tu Ej hoj, ona kšeme pýta, da ja nič